В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулася акція «Поверніть героїв додому». Старий ліцей знесли, новий не збудували. Як навчають дітей в одній із громад Хмельниччини. Так, прощається із з українським військовим Григорієм Кучером. Чоловік загинув 10 березня цього року під Бахмутом, розповідає його племінник Олексій Субота. За словами чоловіка, Григорій власних дітей не мав. Ставився до небожа, як до сина. Ми приїхали до нього, коли почалася війна. і Його смерть – це дуже тяжкий случай для нас. Ми не знаю, я його дуже любив. Олексій Субота каже, як Григорій Кучер ставився до російського вторгнення. Звісно, він ненавидів росіянів, але він не був жорстокою людиною. Він просто захищав свою страну. Із загиблим українським захисником прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Чоловік був родом із Хмельниччини, розповідає сусідка Ніна Москалюк. Гримечка, Віньковецький район. Він один у мами. Мама його сама виховувала. Григорій Кучер до повномасштабної війни був будівельником, розповідає його колега Станіслав Януш. Про загиблого захисника каже. Це був позитивний чоловік, він з почуттям юмору був. Такий добряк, безвідказний. У загиблого військовослужбовця Григорія Кучера залишилася дружина. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.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 якою ціною сьогодні виборюється перемога українцями. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, за словами Лесі Стебло, запланована 24 березня. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. За допомогою системи управління водій Микола Гадзира демонструє роботу механізму підйому в автобус осіб з інвалідністю. Розповідає, тут для них передбачені спеціалізовані місця. Ліфт, який може їх піднімати, вони можуть заїхати на коляскою в автобус, і там для них розраховано спеціальне кріплення для коляс і перевезення їх по місту призначення. Микола Гадзира каже, автобус оснащений системами кондиціонування. Сучасний спеціалізований автобус – один із 59 отриманих Україною. Його передало представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні та Євросоюзу, розповідає генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Цей автобус буде, цей автобус буде підвозити команди Медичних працівників, які будуть в важкодоступні місця, першу чергу приїжджати до тих до переселенців, до людей похилого віку, в ті населені пункти, і там буде проводити щеплення. Щеплення буде проводитися не тільки від ковіду, будемо захвачувати людей для проведення і рутинної імунізації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.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 Будувалися без проєктів, це були швидко збудовані приміщення, в плані тому, що в подальшому буде збудована школа нова. У 95-му році за планом мала бути новобудова. в зв'язку з тим, що з розпадом Радянського Союзу припинилися будівництво, з того часу весь час надія в тому, що школа буде і у 22-му році, ми попадаємо під програму велике будівництво. Нове приміщення, де змогу і осучаснити освітній процес, і мати нове приміщення із їдальною,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 Тут корпус, зведений корпус. Планувалося школа, будівництво школи розплановане було на два роки. Вартість кошторисна була близько 90 мільйонів на, по цінах на 2021 рік. Тому ми всі чекаємо скорішої перемоги.